Det er bedst kunne lide af alle de scener, vi har Det er øh, en scene, vi har lavet af, hvor vi skulle sidde ved et bord i en restaurant en falsk Nu skulle vi sidde øh, og spise en hotdog, men det er ikke en hotdog. Og så skal jeg sige, at det ikke er en hotdog, så skal min fillefar sige, at jo, det er en hotdog. Jeg hedder August Christian, og jeg er syv år. og jeg jeg har rigtig godt lige at være den her rolle August. Jeg hedder Flora Augusta, og jeg er 9 år, og jeg spiller Chloe, og jeg også kan også godt lide at være den her rolle. Det er min Flora øh, øh, lørdag, og vi startede mandag, tror jeg. Det har været svært at finde en, der, der kunne det, som kunne, fordi hun har en stor rolle. Hun har en meget, hun meget stor rolle, og har vi har, har bare været... Roll, og hun skal lave noget og skal frem og lave, måske at lave nogle, nogle svære ting. Altså. Altså, hvis det var en boksenskuse, så ville også tænke, at den her den bliver... Det er en svær ånd. Den er fandme svært. Ja. Og August er jo bare en lille sød fis, der bare har krudt i rør, men som også er virkelig god til at høre efter og tige noget, når den skal og sådan noget. Det så meget artigt. De har haft det mega hyggeligt sammen. Jeg oplevede, sådan det er ligesom slutet nu. Og alle de gange, man har været i Sverige, at man har skulle tage scenerne op. Og så alle mennesker, hele selskabet. Selskab recht. richtig, richtig, richtig